أودي السلام يا علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ان فهم سليمان فهم اللهم علم ادم علم علمنا وبعد الحمد لله منفردي بالإعدام والإيجاد منزه شوائب النقص والاضداد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القديم المخالف لما عداهم من الكائنات الباقي وهالك كل من عداهم من المخلوقات واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الصادق الامين المبلغ كل ما امر بتبريغه من رب العالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه جوهر المعارف وازهار رياض الفصاحه ولا والعوالف اما بعد فمازلنا بتوفيق الله عز وجل ومنِّه علينا مع جوهرة التوحيد الإمام الحجَّة سيد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن الملقب ببرهان الدين إبراهيم اللقّاني المالكي الأشعري رحمة الله عليه المتوفى سنة إحدى بعد الألف من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا في المجلس الماضي الى البيت البيت الثامن والعشرين وهو قول الناظم رحمه الله وعلمه ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق واطرح الريب بعد ان تكلم الشيخ رحمه الله عن الصفه السابعه وهي القدره ثم تكلم عن الإرادة وتكلم كذلك عن العلم. قال وعلمه أن يجب له تعالى العلم أنما يصف به ربنا تبارك وتعالى ما تصف به الذات الإلهية العلم وهذه الصفة التاسعة ويعرفها علماء الكلام وعلماء الأصول أصول الدين. علماء الاعتقاد بقولهم هي صفة أزلية. أزلية يعني لا بداية لها. ولا نهاية لها. قائمة بذاته، هي قائمة بذاته، ليست مستقلة عن ذاته. متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. على وجه ما هي على هي عليه من غير سبق خفاء فيعلم الله جل جلاله الأشياء أزلا على ما هي عليه وكونها وجد في الماضي أو موجودة في الحال أو توجد في في المستقبل وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وعلمه سبحانه وتعالى متعلق بكل شيء بالواجبات ما يجب لله وما يجب للأنبياء والجائزة والمستحيلات أما الأدلة أدلة صفة العلم من القرآن المتواتر قال الله سبحانه وتعالى من سورة التغابن يعلم يقول سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور يعلم ما في السماوات وما في الارض يعلم هذه الصفه هي جتل الاستقبال ولكن الله سبحانه وتعالى يستعمل است كل افعال اتى امر الله يعلم عليم قد عليم واضح لان الله سبحانه وتعالى يجري عليه الزمان الزمان هذا خاص بالله الحوادث في المخلوقات. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرونه ما, ما, ما تكنونه في صدوركم من الأسرار وما تعلنون أو ما تظهرونه والله عليم بذات الصدور أما الدائل العقلي هي أن الله تبارك وتعالى فاعل فعلا متقنا محكما بالقصد والاختيار ربنا سبحانه وتعالى أفعاله كلها متقنة محكمة بالقصد والاختيار وكل من كان كذلك يجب له العلم كل من كان كذلك فيجب أن يكون عالما فالله يجب له العلم لأنه تعالى فاعل بالقصد والاختيار ولا يتصور ذلك إلا مع العلم بالمقصود لاستحالة توجه القصد والإرادة من الفاعل إلى ما لا يعلم فقول العلماء فاعل, فاعل, فاعل فعل متقلا فظاهر لمن نظر في الآفاق يعني نظرت في الآفاق الكون وفي المحيطات في أنفسنا في ذات الإنسان أن أحدنا إذا سمع خطابا منتظما مناسب للمقام من شخص يضطر إلى أن يزين بأنه عالم لو تسمع كلام متزين ترى تقول هذا عالم إذا كلامه غير متزن، تقول هذا جاهل، ليس عالما، إذن يضطر إلى أن يجزي ما بأنه عالم، فما بالك بهذا الكون آه المتقن المتسق ها آه؟ نعم. ثم قال وعلمه ولا يقال مكتسب. يعني لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يقال إنه مكتسب، اكتسبه ذلك العلم. بل هو صفة أزلية قائمة بذاته. سبحانه وتعالى ليس مكتسبا نعم فيه قائم بذاته يقال لأن العلم مكتسب كان حاصلة عن نظر واستدلال ميزانيا يولد جاهلا ثم يتعلم الحروف ثم يتعلم ربط الكلمات ثم يتعلم كيف ينظم الشعر ثم يتعلم العلوم الأخرى فيتدرج في العلم هكذا نقول هذا علمه مكتسب نعم ربنا سبحانه وتعالى علمه لا يقال عنه مكتسب لان المكتسب هو الحاصل عن نظر واستدلال او بواسطه كل ابصار والتجربه وذلك مستحيل عليه لانه هذا نقص لانه ذلك يستلزم النقص آه ويستلزم الحدوث ها آه يستلزم الحدوث وربنا سبحانه وتعالى حادثا نعم والعلماء ضربوا مثالا للعلم الحاصل عن النظر والاستدلال كق كقولهم العالم حادث. العالم العالم هذا حادث. كيف توصلنا إلى هذه النتيجة؟ عن طريق النظر، عن طريق المنطق. لأن نقول العالم متغير. العالم تغير، ها؟ وكل متغير حادث. كل متغير حادث. نتيجة العالم العالم العالم متغير. وكل متغير حادث، النتيجة وش هي؟ العالم حادث، العالم حادث، نعم. فنقول عالم متغير. ها؟ وكل متغير حادث. ينتج أن العالم حادث، نعم. هذه النتيجة كيف توصلنا إليها؟ بالنظر والإستدلال. هذا العلم مكتسب ولا غير مكتسب؟ لا مكتسب، نعم. ولذلك العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى قالوا الايات التي توهم اكتساب علمه كقوله تعالى من سوره الكهف ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. أه؟ ها ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا. بعثناهم لنعلم كان علة العلم بعثناهم كان العلم نتيجة مكتسب نعم ظاهر نعم فالعلماء قالوا هذا مؤول قطعا والمراد هنا كما قال الإمام العلامة الملوي رحمه الله أي لنُعلم بعثناه لنعلم أي لنُعلم أي الحزبين أي الحزبين أحصى آه نعم هكذا ذكروا في التفسير نعم قال الشيخ وعلمه أي علم ربنا سبحانه وتعالى ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق واطرح الريب فاتبع أي إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة القدرة متصف بصفة الإرادة متصف بصفة العلم جل جلاله آه وربنا سبحانه وتعالى إذا هذه الصفة كلها واجبة في حقي آه أن تصفى بها جل جلاله فاتبع طريق الحق آه يعني طريق الحق أي سبيل الحق وفوق به سبيل الحق أي سبيل أهل الحق هم أهل السنة والجماعة هم أهل السنة والجماعة واطرح الريب أي ألقي عنك الشبه التي يزعمها المخالفون نعم هناك ان المصنف الناظم رحمه الله عليه يريد بهذا البيت ان يرد على المعتزله المعتزله النافين لصفات المعاني ومنفوسبه المعاني حيث قالوا قادر بذاته اي بلا صفه اي بلا اي بصفه هي القدره وهكذا جميع صفة المعاني لو أنكروا صفة المعنوية لكفروا لو أنكروا صفة المعنوية لكفروا ونفيهم هذا هذيان يقولوا قادر بلا قدرة عليم بلا علم يعني هكذا يقولون هنا يعني كأنه بهذا تثيمة البيت هذا كأن الشيخ يرد على المعتزلة قال فتابع سبيل الحق وطرح الريب أي لا تسلك سبيل أهل السنة والجماعة وإياك أن تسلك شبه أهل الاعتزال نعم. ثم قال في البيت التاسع والعشرين حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذئتان السمع هنا شرع يتحدث الشيخ عن الصفة العاشرة وهي الحياة والمعنى أن الله تعالى يجب له تعالى صفة الحياة والحياة كما عرفها علماء أصول الدين وعلماء الكلام وعلماء الاعتقاد قالوا هي صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه تصحح لمن اتصف بها أن يتصف بالعلم والسمع والبصر وغيرهم, وغيرهم من سائر الصفات لاستحالة وجود هذه الصفات بدونها لا يقال للميت عليم ولا يقال للميت سامية لا يقال للميت باصير واضح نعم سائر الصفات كل هذه الصفات بالحياه نعم وحياته سبحانه وتعالى ازليه اي ابديه لم يسبقها عدم سابق ولا يطرا عليها عدم لاحق حياه الله سبحانه وتعالى ازليه اي لم يسبقها عدم سابق ولا يطرأ عليها عدم لاحق أي قديمة باقية قديمة باقية هي ليست حياتنا حياة الله سبحانه وتعالى ليست حياتنا لأن حياتنا حادثة كنا عدما ها هل تعال الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلق الإنسان من المساجين ابتالي ثم جعلناه سميعا بصيرا فحياتنا حادثة وقائمة بالروح هي قائمة بالروح ثم ما آلنا إلى؟ إلى الموت مآلنا كل من عليها فا... ها كل من عليها وما جعلنا قل... لبشر من قبلك الخلد أفإن مت الخالد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل إلى الجنة فقد فازوا الحياة الدنيا إلى ما تعبرون أما أدلة الحياة من النقل قبل الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة الآية 55 بعد المئة الثانية الله لا إله إلا هو الحي قلت قال الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم أما الدين العقلي أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم والقدرة والإرادة وكل من كان كذلك وجبت له الحياة العقل. فالله تجيب له الحياة ثم قال حياته كذا الكلام السمع كذا أي ويجب له سبحانه وتعالى الكلام الكلام وهذه الصفة الحادي عشر وتعريفها هي صفة أزلية قائم بذاته سبحانه وتعالى وهو بها أي بالكلام آمر ناه ومخبر عبر عنها آه نظم ما أوحاه إلى رسله كالقرآن عبر عنها كل ما كتب التي بعثها ربنا سبحانه وتعالى للرسل كالقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالتورات على سيدنا موسى عليه السلام وكالإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام كالزبور على سيدنا داود وكالصحف على سيدنا إبراهيم وموسى وهي ليست بحرف ولا ولا صوت لا تقال أنها حرف ولا صوت لان يعني الصوت هذا هو ناتج عن عن عن الجسم الصوت هذا يعني حنا تشعل جسم هواء وكذا ها هذه الجسم دي واضح دير حاجه بحاجه يدخل يحدث الصوت ها يعني يحدث الصوت فالصوت هو ناتج عن عن الجسم وهي منزهه عن التقدم والتاخر واش هذا تقدم عدم تاخر لكلام كلام الله قديم نعم والاعراب والبناء وغيرها قال الإمام الحنيف رحمة الله عليه في المنهج السديد اتفق المسلمون على أنه تعالى جل وعلا موصوف بالكلام لورود النصوص الصريحة بذلك ورود النصوص الصريحة بذلك الأدلة أولا من القرآن من النقل الآية من سوره النساء الآية 64 بعد المئة من صورة النساء قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما الدليل العقلي لو لم يكن الله تعالى متكلما لكان اخرس تعالى الله عن ذلك علو عاجزا ناقصا والنقص محال على الله تعالى النقص محال على الله تعالى لانه متصفون او موصوف بكل كمال. لانه موصوف بكل اه بكل كمال، نعم. اذا كان العلماء، علماء اصول الدين يقولون ان الكلام ينقسم الى، الى قسمين. الكلام اللفظي، والكلام النفسي. الكلام اللفظي، والكلام النفسي. اللفظي هو ذلك القرآن، المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. و... وكذا سال كتب الانجيل على سيدنا عيسى والتوراه على سيدنا موسى والزبور على سيدنا داود والصحف على سيدنا ابراهيم ها أه؟ نعم ف... فهذا الكلام اللفظي ولا راب إن... ولا ولا شك ان هذا الكلام اللفظي حادث مخلوق حادث يعني هالمصحف هذا المصحف هذا كلام الله لكن هذا الكلام هذا هل... مخلوق لانه عباره عن اوراق عن ميداد و... ها أه؟ مرئي إيه واضح كذلك لو تلفظ لو تلفظت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله احد قل هذا لفظي هذا مخلوق ها أه؟ فيها صوته نعم اي هذا معنى قول الامام البخاري لفظي بالقران مخلوق في القران قال هو هو صفه قديمه في الله وقال هو كلام هو كلام الله واضح ليس مخلوقا لكن الصوت الذي يخرج مني مخلوق المصحف الذي بين يدي بين دفتي المصحف الموجود من كلمات وحبر ها و... هذا هذا يسمى مخلوق نعم هذا الكلام اللفظي نعم لان الالفاظ تنقضي بمجرد النطق بها قل هو الله احد قل له راحت قل هو الله وهكذا واضح أما النفسي وهي صفة قديمة زائدة على ذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت يدل عليها الكلام اللفظي اذا هذا الذي في المصحف وهذا كان الذي نسمعه هذا دليل على كلام الله هو يدل على كلام الله سبحانه وتعالى هذا حسنا فهو يدل على الكلام اللفظي نعم وقد ثبت في اللغة أن الكلام يطلق على الكلام اللفظي وعلى الكلام النفسي العرب تستعمل الكلام وتقصد بها ما زورته في نفسك وما تلفظت بها حتى اللفظة اللفظة من أين جاءت كلمة لفظة تقول هذه لفظة هذه ألفاظ لماذا سميت لفظة لأنك لفظتها تقول في اللغة لفظ البحر الحوتة اي اذا اخرجه الى الساحل اخرجته فسميت لفظه لان اصل الكلام هو اللي في النفس انا حبيت نقول حبيت نقول قل هو الله احد في قلبيني قل قل هذا هو الكلام النفسي هذا هو الكلام ما خرج يدل على ذلك الكلام وهذا الكلام ليس كلامي انا وكلام الله سبحانه وتعالى مفهوم لنا هذا معنى قولنا كلام الله قديم نعم هذا الذي اشار اليه ربنا تبارك وتعالى بصورة الملك الايه 13 قال تعالى واسر قولكم او به شوف قال اسر قولكم يعتبر الكلام الذي في القلب اعتبره قولا او اجهروا به شوف عبر على الكلام النفسي اعتبره قول واسر قولكم او به انه عليم بذات الصدور نعم ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير، نعم. ويقول في الصوت المجادلة مجادلة الآية ثمانية: ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. هذا القول هل خرج أو بقي في أنفسهم؟ هذا كلام نفسي، ربنا سبحانه وتعالى اعتبر الذي في النفس يعتبره كلاما. هذا الذي يفصل الإشكال اللي وقع. نقول الكلام الملفوظ والكلام الذي هو صوت هذا مخلوق. الكلام الذي في المصحف بأوراق وحبر ومداد وكذا هذا مخلوق. أما الكلام النفسي هذا كلام الله القديم. هذا كلام الله القديم وهي صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى هو آمر بها وناه ومخبر بها نعم لذلك اختلف مذاهب الناس في صفات الكلام أهل السنة والجماعة سمي هذا علم علم الكلام لأنه أعظم مبحث, مبحث الكلام معا. فالمعتزلة ماذا يقولون أن كلام الله أصوات وحروف يخلقها الله تعالى في غيره كاللوح المحفوظ وجبريل وأنه حادث وليس بقديم. المعتزلة وش يقولوا؟ يقولوا كلام الله وهذا صوت وكذا، ربي خلقه، يعني كان الكلام مخلوق. ها؟ تحصل نعم. وأنه حادث وليس بقديم. نعم. وهذا القول مردود، قول المعتزلة مردود. لأن الإتصاف إنما يكون بقيام الوصف بالذات الصفة هو القائمة بالذات أنت ما ما تنشئه أنت ليس ما صفة أنت أنت لو لو تصنع كأس قل قل كأس هذا صفة ولا نتيجة تاع القدرة والإرادة نتيجة إذا ما خلقه ربنا ليس ما صفة كأنهم نفيتم الكلام عن ربنا كأن ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله عاجز أن يتكلم فخلق الكلام ليبصح هذا نقص في ذاته سبحانه وتعالى بالله نعم هذا القول مردود لأن الاتصاف إنما يكون بقيام الوصف بالذات لا بإحداثه في الغير في الله والنعم ألا يرى أن الأسود هو من قام به وصف السواد يقول فلان أسود يعني قام به وصف السواد شيء هو في في جهه والسواد في جهه واضح آه لا من اوجده في غيره من اوجد السواد في غيره لو انه سود لوحه ولا دميه لن قال هذا سواد اسود واضح نعم هذا مردود وقوم اخرون تسموا بالحنابله ها آه سموا انفسهم حنابله احمد بريء من هذا ان كلامه بحروف واصوات قديمه. شوف إيه. هما المعتزله قالوا بحرف واصوات حادثه. اي هؤلاء وجس... هما قريب من الجس قريب من التجسيم هذا قريب من التجسيم. قالوا ربنا سبحانه يتكلم بحروف واصوات قديمه. حتى قال بعضهم بقدم المصاحف المحتويه على القران. يقول لك هات المصاحف هذه قديمه، كيف قديمه؟ يعني خي... كانت مكانش كانش وما حنا درنا الورق وما تكتبنا فيها، وكيف هالواء... لا... مش هذا؟ هادة... نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقولهم مضبوط بالبدايه هذا يحتاج إلى دليل. إنه المصحف هذا يا أخي كان ورق وكتبنا فيه. و... إيه, إيه. كيفاش تقول لي قديم؟ قديم ما دام يحتاج إلى دليل باش نرد عليك. هذا أبسط إنسان يعرفه. واضح، نعم. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة. اي سادة الاشمده بسادة الاشاعره وسادة الماتريديه والحنابل المنزهون ها أه؟ وكذلك الحنابلة المنزهون نعم أه؟ قالوا ان الله سبحانه وتعالى متصف بصفه الكلام فهو متكلم بلا صوت ولا حرف فالقران الذي هو بمعنى كلام الله قديم والالفاظ والنقوش حادثه هذا لكن لا ينبغي التفوه بذلك امام العامة العوام العوام يفهموش هذا الامر هذا يقولوا هذا مخلوق هذا حديث ما لا يستطيعون التمييز بين المعاني والالفاظ يقول هذا كلام الله العامي واش تقول له ماذا تقول له تقول القران كلام الله وهذا حصل ما تقولوش هذا لهم صح وكلام كلام عم. ربي يعني شيء ثاني ما يقدر يميز بين هذا عن هذين الامرين نعم لانهم لا يميزون بين المعاني و والألفاظ المعاني بين الكلام النفسي وبين الكلام الملفوظ نعم فيذهب بهم الوهم إلى حدوث القرآن بهم الوهم إلى أن يقولوا بأن القرآن مخلوق نعم وقال بعض أهل العلم أهل السنة قال أسلم أن يقال إن كلامه سبحانه وتعالى شأن من شؤونه شأن من شؤونه قديم بقدمه قديم ب... وأن لا يتكلف تعيين المراد منه, منه لأنه مما لا يمكن أن يعرفه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينبغي لنا أن نبحث فيه ونحاول الوقوف على كنهه وإنما أورد المتكلمون مسألة الكلام النفسي في معذ الرد على المعتزلة حيث, حيث حصروا الكلام في اللفظي نعم هذا ويقول إمام النووي رحمة الله عليه الحافظ النووي الشافعي الأشعري رحمة الله عليه قال والكلام صفة ثابتة لله لا يشبه كلام غيره لا يشبه كلام غيره نعم وكما أن الله سبحانه وتعالى حجب عنا كنها الذات والصفات حقيقتها حجب عنا كنها كلامه وكيفيته وكما انا نجهل تسبيح الحصى الحصى ما الحصى من معجزته ان النبي صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يدي بين يديه نعم وسلم عليه الحجر كما ثبت في السنه صحيحه وكل هذا لم نفهمه ها اذا كان هذا شان المخلوقات لم نفهمه فكيف نفهم شان الخالق جل جلاله نعم فالأول الإمساك عن الخوض في هذه المسألة والإيمان بها لورود النص هذا ما نعتقده ندين الله سبحانه وتعالى به ثم قال رحمه الله بعد أن قال حياته كذا الكلام السمع, السمع أي ووجب له سبحانه وتعالى صفة السمع وهي الصفة الثانية عشر وتعرفها هي صفة ازلية قائمة بذاته تعالى شانها ادراك كل مسموع وان خفي قال العلامه السعد التفتزاني رحمه الله عليه ان السمعة تتعلق بالمسموعات كل شيء يسمع السمع صفة السمع تتعلق بالمسموعات وهي صفة تنكشف بها المسموعات من غير آلة شوف المخلوق باش يسمع بآلة الحيوان باش يسمع بآلة تختلف الآلة واحد الأذن واضحة واضحة الة ربنا سبحانه وتعالى يسمع بلا بلا آلة تنكشف صفة قائمة به سبحانه وتعالى بذاته أزلية صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى شأنها إدراك كل مسموع وإن خفي أي تنكشف بها المسموعات كلها من غيره آلم مهما كان هذا السمع هذا المسموع مهما كان خافتا جدا او شديدا أو نعم فلا يعزب عن سمعه مسموع وان خفي سبحانه وتعالى ولا يحجب سمعه بعد ويسمع من غير اصمخه واذان لذلك قال العلماء ان يجب التنبيه اليه ان سمعه سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى حاسة ولا يحتاج إلى شيء مما يحتاجه الإنسان وصدق الإمام الباجوري لما قال في شرحه على الجوهرة قال ويجب اعتقاده أن الانكشاف بالسمع غير انكشاف بالبصر وأن كل منهما غير انكشاف بالعلم ولكل الحقيقة يفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى وليس الأمر كعلى ما نعهده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحا فوق العلم بل جميع صفاته تامة جميع صفاته ربنا تبارك وتعالى من سمع وبصر وإرادة وقدرة وحياة تامة كاملة يستحيل عليه الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك أما الأدلة أدلة السمع من القران قوله سبحانه وتعالى من سوره المجادله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير اما الدليل العقلي لو لم يتصف الله سبحانه وتعالى بالسمع لزم النقص في حقه لزم النقص في حقه والنقص محال عليه جل جلاله فاستحال إلى ما أدى إليه وهو عدم اتصافه بالسمع فثبت نقيضه وهو أنه تعالى متصف بالسمع ثم قال بعد أن ذكر قال حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتانا السمع ثم البصر أي ما يجب لله سبحانه وتعالى وجب له سبحانه وتعالى صفة البصر وهي صفة الثالثة عشر وعرفها العلماء بقولهم هي صفة ازليه قائمة بذاته تعالى تتعلق بالمبصرات تتعلق بالمبصارات يبصر الله سبحانه وتعالى بها الأجسام والألوان والأشكال من غير جارحة من غير, غير جارحة ليس بصره سبحانه وتعالى بآلة ولا جارحة كما هو شأن الحوادث قال تعالى ليس كمثله شيء أي يعني صوت الشرع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أما الأدلة من القرآن قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه الآية 써少... 46 قال لا تخافا إنني معكما أسمع أرى نعم. أما دير العقل لو لم يتصف سبحانه وتعالى بالبصر لازم في نقص فيه في حقه والنقص عليه محال محال فاستحال إلى ما أدى إليه وهو عدم اتصافه تعالى سبحانه وتعالى بالبصر. فثبت نقيضه وهو أن الله سبحانه وتعالى متصف به بالبصر. لاحظوا دائما الدليل النقلي أهل السنة يقدمون دليل نقلي، القطعي المتواتر أو ثم يأتيون بالدليل العقلي المنطقي، منطقي يعني، نعم. ثم قال بذي أتانا السمع. أي بهذه الصفات الثلاث الكلام والسمع والبصر اتانا السمع يعني ان دليل هذه الصفات سمعي اي من الكتاب والسنه اي من الكتاب والسنه واجمع اهل الملالي على انه تعالى متكلم سميع بصير هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا الان محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم جميعا